السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. this is Tishar Mahmoud Arhain. إن شاء الله today we will talk about similar letters, ح and ه letters, and we will learn the difference between them. so please follow me, subscribe and focus. so this is the letter ح. it comes from the bottom part of the throat, next to the hamza. and the letter ح comes from the middle of the throat, next to the عين. Now let's practice. Aha. Aha. Ahi. Ahi. Ahu. Ahu. Ah. Ah. Aha. Aha. With the shadda you need to stress because it's two letters are merged. Ahi. <laughs> أهي، أهو، أهو، أهم، أهم، أهن، أهن، أهن، أهن، أهن، أهن، أهن، أهن، أهن، أهن ahun ahun aha aha ahi ahi and the difference between haa and ha with ha it's like you're laughing You open your throat widely with ha you need to close your throat a little bit to create the sound of حياء. here let's practice ah ah ah ahi ahi ahu ah ah ah ah ahi ahi ahi أحّو, أحّو, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, أحن, Aha, ah aha, ahi, ah ahi, ahu ah ahu With these long vowels, you need to stretch the sound for two counts. Now the comparison between the ha and the ha. Aha, ah aha, aha. أحا. أها. أها. أحا. أحا. أهن. أهن. أحن. أحن. أهن. أهن. أحن. أحن. أها. أها. Aha, aha. This was Fathah category. Let's go to Kasra category. Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, اهين أهن، اهين اهين أهي أحي أهي، أحي أحي. بس اهين اهين اهين اهين اهين اهين أهو أهو أهو أحو، أهو أحو أحو أحو أهو as we said we need to stress here as the shada means the letter is actually two letters are merged together أهو أهو أحو أحو أهون أهن أحن أحن أهن أهن AH HUN AH HUN AHU AHU AHU AHU, Ahu. Ah. Ah. Ah. AH AH AH then the comparison in vocabs HA HA HAWA HAWA حوى حوى هميم هميم حميم حميم مهجور مهجور محجور فاره فاره فارح فارح أهلّا أهلّا أحلّا أحلّا جزاكم الله خير في watching. Please don't forget عليكم ورحمة الله وبركاته.